Випрати і висушити речі помитися та зігрітися на передовій. Благодійний фонд Рій та вірні Української греко-католицької церкви придбали для захисників мобільний лазне пральний комплекс. Збирати кошти розпочали благодійний фонд Рій та парафія Покрова Пресвятої Богородиці у Перегові до проєкту доєднались вірні української греко-католицької церкви за кордоном. Сьогодні ми е... Передаємо разом нашому війському вільнолазне банний комплекс, який вдалося купити за кошти небайдужих людей, а саме наших парафіян, парафії Покрова, Простої Богородиці Перегова, наших друзів, які також радісно відгукнулися розділити з нами цю збірку парафії в місті Талліні та Тарту в Естонії та парафію в місті Хельсінки в Фінляндії та парафії в місті Гетафе в Іспанії. Разом нам спільно вдалося зібрати необхідну суму і придбати такий важливий комплекс для наших захисників, наших військових, котрі будуть користати його і мати добре моральне психологічне здоров'я, щоб нас захищати. Комплекс – це своєрідна лазня в окопі. Він оснащений електрикою та сантехнікою. Розміщений на причепі і тому мобільний. За один день ним може скористатися до 150 військових. Вашими збірками благодійний фонд різ зміг укомплектувати контейнер в мобільно власний пральний комплекс. Всередині знаходяться сушильні пральні машинки, знаходяться душові. Це все дозволяє військовослужбовцям на передовій відновити свої сили після важких боїв. Духа, Пістина, Духа, ми ми видаємо контейнер наші частини Загальна вартість комплексу – майже 450 тисяч гривень. Ключі від нього отримали військові однієї з частин, яка виконує свої завдання на сході країни. Хлопцям на пардиві, які виконують буві спеціальні завдання, треба тримати тіло і свою форму в чистоті. І завдяки тому, що нам подарують комплекс, наші військовослужбовці зможуть часно і прийняти душ, і освіжитися, і форму попрати, і тримати своє тіло. Ну і, як говориться, благодійна організація і душу в чистоті. Вже у перший тиждень травня комплекс почне служити українським захисникам на передовій. За Україну! Героям слава! Україна! Вперед, Україна!